تقدم الخروفه عاد فيها المنطقه انطلق فيها السقي، وبدا فيها الاستثمار الفلاحي، كدار مجهودات كبيره دابا الشراكات الشركاء ديالنا باش الفلاحين يستثمروا. يعني مكتب الجيه والاستثمار الفلاحي. في منطقه اللوكوس. المنطقه ديال تابعه لمنطقه اللوكوس، انهم يستثمروا الاراضي ديالهم، لانهم انتقلوا من فلاحه بوريه الى فلاحه سقويه عصريه اللي هي بالتنقيط. اذا خصهم يكتفوا الانتاج ديالهم الفلاحي الامكانيات كلها موضوعه راه الاشاره ديالهم حمله تحسيسيه استغلوا هذه الظروف ديال هذ دي اللي كنعيشوا حنا وفرط المياه عندهم نضيف الفلاح كاينه القرض الفلاحي موجود راه الاشاره ديالهم كاينه حملات تحسيسيه تكوينية من طرفنا حنا ومن طرف الاستشارة الفلاحيه وكاينه جميع المدخلات من هيئه موجوده كاينه المجمعين اللي كيدروا في المنطقه وخاصه الزراعه السكريه باش نطلعوا نسبة ديال الاستثمار في القطاع الصقلي الخروج عن كاينه الكينو، زراعة كينا الخضار، كينا زراعة السكرية الشمندر، قصب السكرية، الخضار بالتخ، كينا السكريه الشمندر قصب السكري، الخضار بالتخ الزراعه العلفيه هي المايس يسترا، كينا مجموعة ديال ديال ديال الدي الدي إذاً واحد استثمار مو# استثمار تكتيف متنوع لي غي# يسمح بداك غير_واضح مستوى الإنتاج تعط... يعني بمستوى ال# ال# أولى# أولى النتائج المبشرة بالخير كانت كخطة نتائج مبشرة وإن شاء الله حنا كنطمحو للمزيد...